Минулого року в Україні запрацював закон, який спрощує механізм добровільної участі громадян у загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню. І якщо розібратися, то така можливість була і раніше, але з паперовою тяганиною, з бюрократичними процедурами, коли на тебе дивиться зверху якийсь чиновник і ніби ти йому щось винен. Для зручності в даному відео таке добровільне страхування ми назвали купівлею пенсійного стажу. Але давайте спробуємо в цьому розібратися з холодною головою і юридичною прискіпливістю. На жаль, в роз'ясненнях, які надає Пенсійний фонд України, на думку автора цього матеріалу, неможливо розібратися. Хоча ті, хто публікує ці роз'яснення, кошти отримують з державного бюджету. Але це зовсім друга тема. Не забувайте написати в коментарях свої питання щодо пенсійних та інших моментів законодавства України. Ми обов'язково висвітлюємо їх в наших відео. При купівлі пенсійного стажу існує два варіанти його купівлі.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 Виходячи із розміру єдиного внеску у 2023 році, мінімальний розмір внеску за один місяць страхового стажу за договором про добровільну участь при купівлі страхового стажу становить 2948 гривень. При щомісячній одноразовій сплаті кожні 100 гривень добровільно сплаченого внеску збільшують місячну зарплату, яка буде врахована для призначення пенсії майже на 455 гривень. Тобто сплачуючи 2000 тисячі гривень на місяць, у вас ніби заробітна плата 9 тисяч 10 гривень. Сплачуючи, 1474 гривень на місяць, у вас ніби заробітна плата 6688 гривень. Тобто на мінімальну пенсію ви можете розраховувати, навіть не працюючи. Наприклад, сплачуючи 30 років необхідний стаж на 2023 рік, тобто 360 місяців по 1474 гривні, розрахунки наведені без індексації змін закону та інших законодавчих та економічних реалій. Ви платите 530 640 гривень. Мінімальна пенсія пенсіонера, який має необхідний і стаж у 2023 році це 3120 гривень. Мінімальний прожитковий мінімум для тих, у кого немає страхового стажу 2093 гривні. Тобто, якщо глянути на ці цифри, то навіть отримуючи 10% від 530 тисяч 640 гривень, яку ще потрібно зібрати, зберегти і не втратити, різниця між мінімальною пенсією і прожитковим мінімумом, який забезпечує держава, становить всього-навсього 1100 гривень. Якби ви вклали в банк ці 530 тисяч 640 40 гривень під 10% річних, або якимось чином про інвестування в нерухомість, навіть у склачену з кимось, то отримували 53 064 гривні на рік або 4 422 гривні на місяць. При купівлі стажу одноразовим платежем вам і була необхідна сума 1 061 280 гривень. У даному випадку ви отримали 8 844 гривень на місяць як 10% на місяць, але існують реальні випадки, коли цей стаж варто купити. Спробуємо у наступних відео детальніше розібрати інші цікаві моменти купівлі пенсійного стажу. Просимо вибачення, якщо у відео є якісь неточності в цифрах. Підписуйтесь на наш канал та будьте в курсі актуальних змін до законодавства України.